سیجییییییه خدا بیارمر زده چرا تو اون با هم ای رفتیم احبار علیکس گروه و اسریت همین جمعشون جمعه و نگاه کنید علیکس گروه و دارن اینجا زعه ای فرانکین برون علیکس گروه و اسریت دارن اینجا نظره میدن تو راه کربلا عشقیت <تصح> را برمورد خدا را کنه رم سیجی جه اینجا فرانکین که دفتی کاف کردی؟ ها؟ هم بده کم مونده پنج کلومه تونده فقط باید بریم احضا بخابیم بازا نه من شوق حرم دارم